كاربو ديالو هذا هو هو واش كتدخل على بالنسبه اللي فكروا فيك يعني التكريم يعني يعطوك واحد ذكروك يعني وذكروا المادي الريالي ديالك يعني وعرفوك يعني المجهود اللي قمتي به فكرونا ودرع أربع سين تقريباً من من هذه في التماد نفسين في, و و في, <سلام> في أنا خير. أنا <كس> نعم يعني على كيرجع يعني الدوري هذا تعوم السهمه يعني التكريم ديالك يعني انت بالنسبه لي اه شنو يمكن تقول على الدور اللي كيقوموا بها الجاليه الري... في المساهمه في الرياضه؟ اه نقول لك أن الجمعيه كاين تسمى في الجمعيه فهمتي راه شيء جمعيه هي اللي قامت ينش... بهذا الدور هذا وكيرجع الفضل لنا فهمتي فهمتي لنا سفيان هذو هما اللي كيلعبوا دابا الكره وهذا ما نشوف كيبانو شي ناس في الدوري هذا نعم والفتره اللي لعبتي فيها أنت الفرق اللي شاركتي فيهم شنو يمكن تقول لنا أنت على المسار الرياضي ديالك دي أنت في الثمانينات، كنت مع شباب العرايس أه ولعبت مع واحد بارك في طنجة. الفريق اللي في طنجة؟ اه ما, ما يعني في الثمانينات كان البنك الشعبي كان معدات طنجة كان هذوما الفرق اللي كانوا بارزة وكان كان حتى عالم طنجة وكانوا أه يعني شنو الفرق اللي شاركتي فيهم؟ أه أه أه نعم؟ مرحبا انا ديبا ولا مرحبا يعني كان ولا مرحبا انا كان المهم مرحبا دابا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا في حالة مرحبا اللي مرحبا هاد مرحبا ديال مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا ديال انا مرحبا انا ديال انا الفريق ديال محصن ديك الناس اللي جاو فردي وفينا ما جاوش بس هاري كانوا دايزين شافوا احنا الفريق في لعبت لنا سبعه ديال اللاعبين، سبعه اللاعبين راسلين فريق ديال شباب العرائس ديك العام، وديك العام لعبت الباراج، يعني هاد الناس اللي كيديروا بحال هاد البطولات مسخره وهاد الناس الدراري الصغاري وهدا، بدا كيفهموا لاعبين للمستقبل هذي اللي خاصها الدار احياء الأحياء ويجبدو الدراري فهمتي وهذا قال أن العريس لاعبين ولكن ما عندهاش المسؤولين ما عندهاش المسؤولين اللي فهمتي لا يقوم بهالدراري هادو كان حنا عندنا فهمتي ما كناش كنعرفو الرئيس كان عندنا تقريبا سمحوا لي ديال يمكن في فريق العريس الرئيس شكون ما نعرف يعني كلشي عندنا كيف كيف نعم إذا خصنا بالضم تظافر جميع المجهودات ديال كل شيء وكل واحد يتحمل المسؤولية دياله هنا هنا الرعد فهمتي كيجي يخدم كيكونوا اخرين فهمتي فهمتي غير كي هذا شنو نقول لك نعم وبالنسبة لك هذا الدوري بالأخص بالنسبة للفئات الصغرى شنو يمكن توجه لهم يعني رسالة يمكن توجهها للأمناء وبالنسبة للمدير يعني يعني الفريق المنظم اللي هو لاراس سيتي ####الأرشيف سي فهمتي كيرجع الفضل لهاد الدوري هاد هادا أو ت# تمشا دراري هادا هما تبارك الله عليهم فهمتي كيصغا باقي صغارين أو هادا تبقا دكرا عندهم هادي دكرا فهمتي كي الدكرا يدير ملاهيا خلوها فهمتي هاد لارشيف سي الدوري اللي دارو ديال...